يا تاج فخري تعلى الشام خنوره وابيات شعري تساير بوحي موالي انزف المشاعر تجلد فينا مقدوره لاغلاظ اميره تطالع نجمها العالي في طاعة الوالي بالشير تنفيذ و بالعنزل الشارع اصرار ما ينطوي فاصة هبتالي اصرار ما ينطوي للخير نلقى طيوف الشوق موفورة احساسي قلبك يشارك خاطر السالي، عطفيك يداوي جميع الناس مسروره في حال معذوره وشلون توفي غلاها والغلا غالي. في يوم الجزاير معذوره